Катерина – волонтерка організації World Central Kitchen. Вона приїхала на південь України з гуманітарною місією. Каже, щаслива, що стала пасажиркою поїзду, який зі столиці Миколаю приїжджає вперше з 24 лютого. Символ нашої перемоги це означає, що наші дійсно роблять успіхи, і ми вже можемо приїхати сюди потягом. І для мене взагалі Укразалізниця це є символом цієї війни. Я вважаю, що вони великі молодці, що зробили такий прорив, потяг новий українського виробництва. Дуже комфортно в ньому їхати, просто спали всі як рушенята. Потяг приїхав з п'ятьма вагонами: два купейних, два категорії СВ і один плацкартний. Це нові вагони, випущені на честь деокупації територій на півдні України. Загалом в потязі їхало до 50 людей. Було продано дев'ять плацкартних та сім купейних квитків. А також їхали дві організовані групи пасажирів, медики, лікарі без кордонів. А також «Олл Централ Кітчен», а також там група залізничників і кореспондентів різних світових видань». Також в потязі є умови для маломобільних груп, каже начальник пасажирського потягу Богдан Стадник. «Тамбур, де можливість зручно заїхати візком інваліду, велике купе та спеціально обладнане купе, а також Ми продовжуємо роботи на дистанції Миколаїв-Херсон, для того, щоб комога швидше відновити сполучення і до Херсона. Поїздки у миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних назад. З огляду на запити, надалі прийматиметься рішення про збільшення кількості вагонів. Назарій Романяк, Суспільне новини, Миколаїв.